Tu nech sme už len jedno telo, zrazu všetko je iné. Najprv povieš fajno, potom neskôr ťa poslušnosť prejde. Stále ho mám na koži, ja s ním už nemôžem dýchať, nemôžem dýchať. Teším sa na to, že si ho dovedám. Bez neho musím pred zákonom bežať. Po mojej k slobode nemám kľúč. Chcem bez neho aspoň chvíľu kráčať. Už dávno nemám kľúč. Stále viem len, že podľa nich bez neho... Nemôžem dýchať, nemôžem dýchať, kým ho mám, ja s ním už viac, nemôžem dýchať, nemôžem dýchať, keď rúško na ústach mám, teším sa. Tože si ho dovedal dovedal dovedal teším sa na to že